Як прийняти участь в аукціоні? Щоб прийняти участь в земельному аукціоні, необхідно зареєструватися на e-Tender, так ви отримаєте доступ до системи Прозоропродачі. Далі обрати аукціон, зареєструвати заяву на участь, сплатити гарантійний та реєстраційний внески, підготувати документи, що вимагаються земельним кодексом. Після цього ми перевіримо документи та оплати і допустимо вашу заявку до аукціону. На кожному кроці вам буде допомагати персональний менеджер від e-Tender, який завжди з вами на зв'язку, контролює строки вашої готовності до торгів, а також він навчить вас онлайн-аукціону в Прозоро Продажі. Звертайтеся до нас або реєструйтеся на e-Tender, і ми підготуємо вас до перемоги в аукціоні.